لا تلقي الانتخابات الرئاسية الأمريكية بثقلها على الشارع الأمريكي فقط بل أن تبعاتها وصلت إلى السعودية حيث الترقب هناك كبير جدا لما ستؤول إليه نتائج التصويت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعيش حالة من القلق العميق والخوف بعد تزايد حظوظ المرشح الديمقراطي جو بايدن للفوز وذلك بحسب موقع تاكتيكال ريبورت الأمريكي الذي كشف أن ابن سلمان يترقب بقلق بالغ مسار الحملات الانتخابية وأن التقارير الواردة من سفارة الرياض في واشنطن تشير إلى تزايد فرص بايدن الموقع نقل عن مصادر أن ولي العهد أدرك ضرورة استعداد السعودية لتغيرات كبيرة في العلاقة مع واشنطن ابن سلمان لم يهتم لمسار الانتخابات الأمريكية بحسب الموقع وذلك لتلقيه تقارير تفيد بانخفاض فرص فوز بايدن لكن تغيرات الانتخابات أجبرته على مراجعة حساباته كما أن تطمينات جاريد كوشنر له بأن ترامب سيفوز لم ترح ابن سلمان كثيرا كل ذلك دفع بولي العهد إلى تكليف سفيرته لدى واشنطن ريما بنت بندر بالتواصل مع الديمقراطيين والحصول على تفاصيل حول مسار الانتخابات والأهم مستقبل العلاقة بين واشنطن والرياض في حال فوز بايدن خاصة وأن الأخير أطلق تصريحات نارية وتهديدات مباشرة ضد السعودية وابن سلمان تحديدا خلال حملته الانتخابية <تصفيق> نعم سأعاقب القادة السعوديين جمال خاشقجي قتل واعتقد أن ذلك حصل بأمر من ولي العهد سنجعلهم يدفعون الثمن ويدركون حقيقة أنهم منبوذون هناك القليل من القيم الاجتماعية لدى الحكومة السعودية الحالية تعهد بايدن بإجراء مراجعة للعلاقات مع السعودية قد يقلب الطاولة على ابن سلمان وطموحه لتسلم العرش خاصة وأن علاقاته القوية بترامب تجعله مكروها من الديمقراطيين كما ان اوراق بايدن في حال فوزه كثيره من مقتل خاشقجي الى ملف الحريات وصولا الى تصفيه ابن سلمان لمنافسيه داخل العائله المالكه